Työskentelen Opus Oyllä linja-auton kuljettajana tilausliikenteessä, paikallisliikenteessä ja kaukoliikenteessä. Meillä citybussiliikennettä ajetaan keskustan tuntumassa kolmea eri reittiä. Ja vaikka välillä työpäivät on hektisiä, niin siinä tulee mukavia asiakaskohtaamisia ja kerkeä vaihtaa kuulumisia vakiomatkustajien kanssa. Päädyin alalle edellisen työpaikan lopetettua toimintansa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Ja isän jäljillä lähdin sitten linja kuljettajaksi. Koulutuksesta saat hyvät eväät. Harjoittelujaksolle Elävään elämään, tämä työhän opitaan täällä tekemällä, ajamalla ja asiakkaita palvelemalla. Tule minulle työkaveriksi hyvään ammattiin, tästä voi tulla vaikka elämäntapa. OSAO. Kaikki on mahdollista.